tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől, függetlenül a mai bemutató előadást és az utána következő képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista, probléma megoldó szakember, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani ő az egyik legelismertebb mesterkócs személyiség és képességfejlesztő szakember 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Marianna kiegyensúlyozott boldog családi élete van nem mindig volt ez így, sokat tettek azért hogy így legyen két remek fiú gyermeket növeltek fel 2014 óta ismerem őket személyesen és látom hogy jó példát mutatnak ezen a területen is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 ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben rumokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Az általa közvetített üzenetek tiszta, teremtői forrásból fakadnak. Akik jobban ismerik őt, mint mi is, erről már személyesen meggyőződtünk. Ez így igaz. Az évek során arról is meggyőződtem, hogy, hogy ő egy követendő példa. Egy igazi példakép számomra. Olyan eszmék vezérlik az életét, amik emberek millióinak változtathatják meg az életét.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 ezért kap óriási segítséget az égiektől, hogy megvalósítsa azt a célját hogy együtt létrehozzunk egy békés boldog társadalmat, az aranykort ő az élő példa, hogy szerencsénélküli is bárki képes a nagy eredményekre és a sikerre Átlagemberként emberként kezdte és az élet vezette a mostani útjára amit elért, azt a munkájának és a tudásának köszönheti 1987 óta szerzett kivételes üzleti tapasztalat és hatalmas eredmények tették őt különleges tudású és képességű emberré. ő számomra egy nagybetűs ember szeretném megkérni nemzetközileg elismert vezetőnket, alapítónkat Szedlacsik Miklós Mesterkóst hogy jöjjön és tartsa meg a mai előadást nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit szeretném megkérdezni hogy hogy érzitek magatokat a bőrötökben? tőleg most hogy itt vegyünk együtt, ne? jó időnk van, nem fázunk és amúgy mit láttok hogy az emberek hogyan érzik magukat? Hm? tehát úgy nem akik itt vannak hanem akik nincsenek itt hm? félnek? tehát szerinted mit gondolnak a jövőről? tehát hogy fog alakulni a jövő? mit gondolnak erről? mit hallottok az emberektől? ilyen téren azt várják hogy visszájön a régi világ várják hogy visszájön a régi világ? igaz hogy már elmondták nem tudom hányszor hogy nem lesz már régi világ tehát a médiában is elmondták De hát... szóval egy olyan világban élünk ahol elég érdekes dolgok történtek itt az elmúlt egy-két évben, nem? tehát ami teljesen szokatlan, nem? és vajon miért csinálják ezt? nem az emberek, hanem az emberekkel miért csinálják? Hm? hát ugye régóta van egy olyan fajta gondolkodás, hogy túlságosan szaporodik az emberiség. Ugye ez hogyan kezdődött ennek a korlátozása? Hát úgy, hogy elkezdték támogatni azt, hogy, mit tudom én, Kínában ne szaporodjon olyan gyorsan a lakosság. Nem? Tehát ez ügyben léptek, hogy, mit tudom én, kevésbé legyenek szaporák a kínaiak. Ha igen, ám, de hát utána jöttek az indiaiak azok meg még szaporábbak lettek tehát ami azt jelenti hogy most már india nagyobb népességű mint kína bár nagyon erről nem beszélnek de ez tény tehát ami azt jelenti hogy hogy a, a népesség növekedés az nem állt meg ugye Európában már elérték hogy a népesség növekedés az megálljon tehát ugye a, sőt nem csak Európában hanem ugye Amerikában is elérték. Tehát a fehér faj az gyakorlatilag nem szaporodik. Az gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy inkább csökken, mint szaporodik. Tehát ugye ahhoz, hogy egy faj szaporodjon, ahhoz legalább az a minimum, hogy van három gyerek. Átlagosan. Átlagosan. Na most, ha ezt megnézed, a fehér fajnál átlagosan már nincs három gyerek tehát három gyerek alatt egy faj fogy három gyerek fölött egy faj növekszik és ugye a fehér faj az átlagosan kevesebb mint három gyerek van egy családban ezáltal maga a fehér faj az fogy, igen ám de a többi faj ugye az növekszik tehát a barnák is valamennyire növekednek ugye a sárgák szintén Ugye a barnákra mondjuk még az indiaikat is odasoroljuk akkor nagy mértékben növekednek. Ugye a sárgák is valamilyen szinten növekednek. Annak ellenére, ugye, hogy Kínában népesség, növekedés, korlátozást vezettek be, még régebben, de hát a többi országban nem vezették be. És hát ugye a feketék is valamilyen szinten növekednek. És hát ugye az a baj, hogyha ha túl a, túl nagy a növekedés és nem tudják ellátni élelmiszerrel a népeket mert van egy, egy fontos dolog az emberrel kapcsolatban hogy az ember addig ameddig tele a hasa addig hallgat és addig nyugyban van de ha éhezik na akkor kezdenek el lázongani az emberek, mert akkor ugye már mindegy és hogyha nem látják el kellőképpen ugye élelmiszerrel a, a világot ugye miért nem látják el? mert ugye most az élelmiszer termelés az gyakorlatilag haszon alapon működik a haszon alap pedig azt jelenti hogy el lehetne látni az élelmiszerrel az embereket csak nem haszonnal Na most ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a, a világ egy jó nagy része nem képes haszonnal élelmiszert vásárolni. Tehát nincs olyan életszínvonala, hogy haszonnal vásároljon élelmiszert. Világos ez? És ezáltal, mivel nincs elég olyan személy, aki haszonnal vásároljon élelmiszert, ezáltal ugye sokan egyre többen a bolygón éheznek és éhezni fognak mert az átlag életszínvonal a bolygón az nem nő illetve ha levesszük belőle a gazdagokat akkor nem nő tehát ha a gazdagokat levesszük belőle akkor az azt jelenti hogy átlag fölöttől egészen jóval az átlag alattik, tehát hogyha onnan indulunk lefele az átlag fölöttitől átlag fölötti életszínvonaltól tehát nem a gazdagoktól csak az átlag fölötti életszínvonalaktól onnan indulunk lefele életszínvonal szempontjából akkor azt látjuk hogy az emberek szegényednek tehát azért az emberiség nem szegényedik mert a gazdagok meg rohamosan gazdagodnak és például ugye megnézed, itt Magyarországon is folyamatosan emelkedik a, az átlagfizetés, a nettó átlagfizetés, de az embereknek olyan mértékben, az emberek többségének olyan mértékben nem nő az átlagfizetése, illetve a fizetése, mint amilyen mértékben az átlagfizetés nő. És ez ugye azért nő, mert hogy a jómódúaknak, a gazdagoknak nagyobb mértékben nő a jövedelmük, mint az átlag oké? Okay. És, és ez a világra a teljes egészében igaz ami annyit jelent, hogy ugye mivel haszon alapon próbálnak minden élelmiszert értékesíteni és ugye tudjuk, hogyha nincs elég haszon az élelmiszer értékesítésen akkor megsemmisítik az élelmiszert ugye ez már évtizedek óta, kb. 50 éve így csinálják, hogy megsemmisítik és ez azt jelenti hogy ugye ha az embernek tele a has akkor hallgat ha nincs tele a has akkor lázadozik de hogyha egyre többen és többen lesznek úgy hogy nincs tele a hasuk akkor egyre többen és többen fognak lázadozni na ezt akarják megakadályozni azzal hogy el kell érni azt hogy csökkenjen az emberiség lélekszáma és hogy milyen módon? azt mindenki most találja ki <gül> <gül> jó? Ja? tehát mindenkinek a saját fantáziájára bízom tehát ugye a hatalom nem akarja hogy az emberek lázadozzanak de nem is akarja őket etetni világos ez? mert a hatalom azt akarja hogy mindenből nagy hasznot csináljon és ugye az a törekvés, nem tudom tudjátok-e hogy az élelmiszer termelés szintjén az a irány hogy gyakorlatilag az élelmiszer termelés nagy részét a világon az lenne az ideális mondják a hatalomban lévők hogy három cég bonyolítsa le három cég tehát magyarul az azt jelenti hogy ahhoz hogy három cég bonyolítsa le a világ termelésének élelmiszer termelésének a nagy részét ahhoz az kell hogy tönkretegyék a kis élelmiszertermelőket. termelőket oké? Okay? tehát a jövőben aki ugye nem változtat hanem úgy akar élni és úgy akar elsősorban, na most az életünk olyan ahogy gondolkodunk inkább azt mondanám hogyha valaki úgy akar élni nem, ha úgy akar gondolkodni mint ahogy gondolkodott akkor rosszabbul fog élni mint ahogy élt oké okay? tehát a mai világban ha valaki azt gondolja hogy az a fajta tudatosodás ami a múltban volt az elég na most a múltban milyen tudatosodása volt a legtöbb embernek? semmilyen, <gül> semmilyen tehát magyarul ha valaki azt gondolja hogy a semmilyen tudatosodás az elég a mai világban akkor óriási tévedésben van, na most az hogy a lakosság mondjuk 1 a figyelt a saját tudatosodására az édes kevés tehát az édes kevés tehát hogy száz emberből egy figyelt a saját tudatosodására az nagyon kevés tehát az, azt lehet mondani hogy semmi világos tehát a 99% gyakorlatilag a saját tudatosodásával semmit nem foglalkozott semmit, honnan tudom? hát az emberek tudatosodásának a fejlesztésével elkezdtem foglalkozni 91-ben 30 éve ezért ezen a téren van tapasztalatom, elhihetitek és nem kicsi tehát látom azt hogy mennyien gondolkodnak olyan szintű változáson hogy kellene fejlesztenem a saját szellemi képességeimet hogy képesebb legyek az élethelyzetemeit, megoldani, a problémáimat megelőzni ha jön egy probléma megoldani, célokat megvalósítani de az ember csak ezeket csinálja, az kevés mert hogyha a környezetedben mondjuk te jól kezeled az élethelyzeteidet vagy jól akarod kezelni az élethelyzeteidet, a problémáidat meg akarod oldani vagy meg akarod előzni céljaidat meg akarod valósítani de a párod nem hajlandó a fejlődésre akkor nagy nehézségekbe fogsz te is ütközni oké okay? tehát úgy is lehetne mondani hogy akikkel együtt élsz nem hajlandók fejlődni csak te egyedül akkor nagy gondjaid lesznek a fejlődés terén mert nem előre fogsz haladni mert állandóan visszahúznak tehát úgy lehet egy embernek fejlődni, fejlődnie hogy a saját környezete is vele fejlődik oké milyen környezet? a közvetlen környezet természetesen most hogy a szomszéd fejlődik vagy nem az az ő dolga érted? de az nem az ő dolga a párodnak hanem a te dolgod is hogy ő fejlődik vagy sem, vagy ha gyerekeddel élsz együtt az is részben a te dolgod hogy ő fejlődik vagy sem, világos ez? mert ha ő nem fejlődik akkor rád negatív hatással van az ő nem fejlődése és visszafog a te fejlődésedben, világos ez? Tehát manapság, ha megnézed, ugye ez tapasztalom, mivel ugye emberek fejlesztésével foglalkozok 30 éve, tapasztalom azt, hogy egyszerűen hogy működnek azok, akik nem akarnak fejlődni. Elérték az embereknél azt, hogy a szellemi fejlődés az olyan terület legyen, amit nevetségessé tettek tehát szó szerint évtizedek során a szellemi fejlődést nevetségessé tették ezt elsősorban hogy tették nevetségessé? úgy, hogy támogatott embereket, kiállítottak emberek elé, hogy tanítsák őket nem iskolai tanításról beszélek, de olyan dolgokban, amit nem tudnak használni a mindennapokban vagy olyan dolgokban amivel igazából visszaélhet és még nem jót tesz az embereknek hanem rosszat tehát gondold végig hogy hányan tanultak az elmúlt 30 évben mióta rendszerváltozásunk volt ugye előtte nem nagyon voltak ilyen képzések, tanfolyamok, hányan tanultak olyan dolgokat amely kapcsolódik a spiritualitáshoz ami azt jelenti hogy kapcsolódik a szellemvilághoz tehát valamilyen szinten tehát a szellemvilághoz na most csak mondanék egy példát, jó? tehát valaki amikor én jártam agykontroll tanfolyamra az 97 volt, 96 ha jól emlékszem azt hiszem 97 és ugye akkor már több mint százezer ember igénybe vette az agykontroll tanfolyamat akkor azóta, azóta biztos hogy sok százezren vették igénybe de ugye hogy valaki egy kicsit jobban belegondol aki esetleg végzett agykontroll tanfolyamot azt tudja hogy abban a tudásban amivel képességet kap az ember mondjuk az agykontrollon keresztül azzal esetenként még azt is lehet csinálni hogy mondjuk a szellemi képességeivel azáltal hogy megtanulta mondjuk valakinek rosszat akarjon. Tehát nem jót. Bár ott tanították, hogy ne akarjon rosszat, ugyan van, ne akarjon visszaélni. Tehát, hogyha van egy jó tanítás, mondjuk a szellemi képességek terén, és valaki azzal vissza akar élni, akkor, ha szellemi dolgokról van szó, akkor vissza tud élni. Tehát, ugye ott a szellemekről nem tanítottak de mentális dolgokról tanítottak az agykontrollba. na most a mentális dolgokkal te tudsz pozitív dolgokat előidézni másoknál igen ám de negatívat is tehát ha pozitívat tudsz elérni mentálisan pozitív dolgokat akkor ugyanúgy tudsz mentálisan negatív dolgokat is sőt negatív dolgokat könnyebb Csinálni. na most is gondold végig hogy én csak egy dolgot mondtam az agykontrollt és hány olyan dolog van például a parapsziológiától kezdve mindent amit tanítottak embereknek ami még sokkal durvább ezen a téren mint mondjuk az agykontroll tehát ott még jobban be lehet avatkozni negatívan valakinek a sorsába tehát a sorsába érted? és ha megnézitek érdekes nem? hogy addig míg nem voltak ilyen tanfolyamok mert ugye a rendszerváltástól indultak el ezek a tanfolyamok többek közt az agykontroll is akkor valahogy sokkal kevesebb depressziós volt hoppá gondod végig ami azt jelenti, hogy elvégez valaki mondjuk egy olyan tanfolyamot amivel mondjuk a mentális segítséget tud nyújtani az embereknek de ő nem elég etikus, akkor mentális kárt fog okozni az embereknek ha valaki tanul mondjuk valami olyan dolgot amivel beavatkozhat a szellemvilágban tehát a szellemvilág segítséget kérheti de ugyanúgy kérheti a szellemvilág ártását is világos ez? sőt még arra jobban kapható a szellemvilág az ártásra mint a segítésre tehát ami annyit jelent hogy sok ember azt gondolja hogy hogy egyszerűen nem is tudja tehát azt gondolja, hogy ő nem tudja, hogy mitől lett rosszabb a sorsa tehát nem tudja de ha valaki körülnézett volna mondjuk az életében hogy kik végeztek a környezetében mondjuk olyan tanfolyamokat, amiről most az imént beszéltem és azok közül mennyi az etikus? akik végeztek akkor lehet hogy rájönne abból hogyha ő kapcsolatban van avval a személye akkor milyen mértékben hat rá? tehát egy olyan világban élünk ahol az emberek hangulata általánosan romlik tehát nem javul hanem romlik ahol az emberek hangulata romlik ott megnövekszik az irigység oké? Okay? és ha valaki irigykedik egy másik szemére, akár egy kis szinten is az irítségével főleg hogyha tanult ilyen mentális vagy szellemi befolyásolást ugye a szellemeken keresztüli befolyásolásra gondoltam akkor onnantól kezdve gondold végig mennyire tud visszajönni ezzel? csak azzal hogy irigykedik és nem szándékosan akar előidézni a másiknak rosszat csak az irigykedésével már másoknak rosszat okoz oké? Okay? na most addig míg az emberek ilyeneket nem tanultak addig mondhatjuk azt hogy szúnyattak az ilyen képességeik de amikor az ember tanul ilyen dolgokat akkor előtör az emberből az ilyen típusú képesség és azért tudni kellene hogy a magyaroknak tehát akiknek vannak minimum magyar őseik és ugye a Földön nagyon sok embernek vannak magyar őseik még akkor is ha már nem tud magyarul ugye az, az akinek vannak magyar ősei azt tudni hogy van olyan szunyadó képessége amivel mondjuk a mentálisan ö, tud működni mentálisan illetve olyan képessége hogy a szellemvilággal tud kapcsolatot létrehozni na most ugye a szellemvilággal nagy baj van mert ha valaki kapcsolatban van mert nagyon sokféle entitással lehet az ember kapcsolatban tehát úgy értve az entitások tehát nagyon sokféleségét hogy nagyon sokféle etikai szinten lévő entitással kerülhet valaki kapcsolatba és nem tudják megállapítani maguk a személyek hogy most én egy kiváló etikai szinten lévő entitással lettem kapcsolatba vagy egy hát az etikától nagyon messze álló lényel lény vagyok kapcsolatban tehát ezt ugye nem tudják mert, mert ezt meg a kutya se tanította nekik és addig míg az emberek nem tudják hogy nekik milyen képességeik vannak a legtöbb ember nem is tud vele visszaélni csak onnantól mikor rájön arra hogy jé hát én ezt is tudom jé hát azt is tudom, na onnantól van baj világos ez? tehát mikor az ember kimondja azt hogy én erre nem vagyok képes akkor nem is vagy képes de amikor kimondod azt hogy képes vagy onnantól kezdve képes is vagy? világos ez? és ez bármire igaz, tehát bármire igaz és gondold végig mikor az emberek járnak tömegesen mindenféle képzésekre és az etikai szintjük nem javul hanem romlik akkor ne csodálkozzunk hogy egyre több ember rosszabb és rosszabb állapotba kerül tehát mert ugye a legtöbbnek nem tanították azt hogy mit kell tenni az ilyenek ellen oké? Okay? na most lényeg az hogy ez egy terület amiről most beszéltem de van egy másik terület amiről az imént, említést tettem méghozzá az hogy egy olyan világban élünk ahol a az életszínvonal az átlag fölöttől csökken tehát az átlag fölötti életszínvonaltól csökken tehát nézd meg a nyugati embereket ők hozzánk képest jóval magasabb életszínvonalon éltek és nem nőtt az életszínvonal mondjuk az elmúlt két évben hanem csökkent a többségének természetesen oké? Okay? és Magyarországon is ez így van tehát hogyha egy kicsit utána nézel a dolgoknak akkor alsó hangon beszélhetünk arról, alsó hangon hogy évente volt 20%-os infláció most ebben a két évben oké? Okay? na most az azt jelenti hogy két év alatt az 40%-os infláció, érted? illetve még több Na most, ez azt jelenti, hogy nem csak Magyarországon, hanem az EU-ban megnézett, gyakorlatilag mindenütt legfeljebb, tudom nem 40, hanem 50, vagy mit tudom én, 30, mindegy. Mi a valahol itt az átlagban vagyunk. Itt Magyarországon. És az emberek erről valahogy nem nagyon vannak értesítve emlékezz, én úgy nőttem föl hogy az inflációról mindig szó volt Kivétel az utolsó két, két év, az utolsó két évben mintha ezt a szót hogy infláció ez mintha elfelejtették volna, sőt ha beszélnek inflációról <gül> nevetséges 5% inflációról beszélnek, hát de nézd meg az árakat tehát kérdezem te tőled hogyha te bérből és fizetésből élsz, vajon, vagy nyugdíjból vagy valamilyen segélyből vajon ezek az összegek emelkedtek-e annyit mint a boltban lévő árak? ez a lényeg és vajon a boltban lévő árak mennyivel emelkedtek magasabb szinten mint a te fizetésed? De ez, a, ez a fontos, érted? na most onnantól kezdve hogyha nem emelkedett akkor számodra nem kismértékű infláció volt kész, ennyi, világos ez? és akkor ugye megkérdezném hogy vagy nem tudom tudjátok-e erről régen beszéltem mi az a rég? tavaly tavaly beszéltem róla mikor a, ugye a tavaly a márciustól beszéltem arról, hogy minek kellett volna bekövetkezni illetve hát előtte is beszéltem, hogy mi fog bekövetkezni de onnantól márciustól, tavaly márciustól, hogy minek kellett volna bekövetkezni tehát egy olyannak kellett volna bekövetkezni, ami hasonlít a 2008-hoz de annál sokkal, de sokkal rosszabb történésnek tehát az azt jelenti hogy most gondold végig hogyha lett volna egy olyan mint ami volt 2008-ban mi volt 2008-ban az úgy híresült el hogy ingatlan oké okay? tehát egy nagy gazdasági visszaesés és, és ugye hát egy jelentős pénzromlás is volt ott tehát Ugye, de annál sokkal nagyobb kellett volna hogy legyen, miért? mert ugye nagyon egyszerű gazdasági elemzés hogyha az adósságállomány nő és felnő egy bizonyos mérték fölé akkor az egy lufi magyarul az gyakorlatilag az azt jelenti hogy nincs annyi pénz hogy azt vissza lehessen fizetni oké? Okay? és onnantól az azt jelenti hogy ha nincs annyi pénz hogy vissza, vissza lehessen, tehát összességében nincs annyi pénz hogy azt vissza lehessen fizetni akkor ez azt jelenti hogy kipakkan a lufi ez kiderül hogy nem lehet azt visszafizetni azokat az adósságokat és akkor jön mindenféle baj látjátok 2008-ra nem olyan messzire kell visszaemlékezni mire ugye a világ láb alta, a 2008-as válságból az 2014 volt tehát hat év de nem is ez a lényeg na most ha nem az a lényeg hogy egy sokkal nagyobb adosságállomány volt már tavaly évelejére mint ami volt 2008 előtt tehát a válságot megelőzően tehát egy sokkal nagyobb na most azért hogy ne legyen egy sokkal nagyobb látványos válság mert ugye mit okozott a 2008-as válság? kormányválságokat okozott az azt jelenti hogy a nép nem választotta meg azokat akik ugye előidézték ezt, ezeket a válságokat nyilván nem mindenütt de jellemzően ez volt na most ugye nagyon okosak a hatalmon lévő emberek főleg azért mert okos tanácsadóik is vannak ezért ugye másként kellett ezt a helyzetet megoldani tehát ezt úgy kellett megoldani ezt a helyzetet hogy legyen ugyan válság, de ne legyen olyan katasztrofális próbáljuk eltolni a dolgokat és próbáljuk olyan területre terelni a felelősséget amire nem lehet mit kezdeni érted? tehát az emberekkel lehet mit kezdeni tehát az emberekre tolják a felelősséget akkor azokkal lehet mit kezdeni? hát egy vírusra tolják a felelősséget azzal nem lehet mit kezdeni világos az? és annak a az, tehát gyakorlatilag ennek a gondolkodásmódnak a levét hisszuk még jó hosszú ideig, oké? Okay? és akkor így mit tudom én van egy mondjuk éves 25-30%-os átlaginfláció vagy 35 és folyamatosan minden évben amit szépen tologatnak és akkor minden évben és nem úgy van hogy van egy évben mondjuk 300%-os infláció érted? hanem ezt szépen tologatják és akkor a lakosságnak nem olyan feltűnő és akkor közben meg azt mondják hogy van 5%-os infláció oké? Okay. és ugye mindig tanították nem tudom hogy a pénzügyi szakemberek tanították akik pénzügyi képzéssel foglalkoznak tanították azt hogy hogy a gazdaság ugye hogyha nem növekszik akkor az baj és ugye a gazdaság nem növekszik akkor annak inflációs hatása van na most ugye a gazdaság egész világon ott ahol ugye ez a mizéria van tavalytól, tavaly évelejétől ott minden vagy megállt a növekedés vagy egy kis csökkenés van vagy nagy csökkenés az ömében nagy csökkenés na most minden gazdasági csökkenés az infláció növelő tehát az növeli az inflációt de nem tudom tudjátok-e miért? a hitel miatt tehát ha a világon nem lenne hitel akkor nem számítana az hogy van-e gazdasági növekedés vagy nincs érted? tehát akkor gyakorlatilag tök mindegy lenne hogy van-e vagy sem de mivel Hitelt finanszírozni akkor lehet, ha növekedés van, és hitelt kiadni akkor lehet, ha növekedés van, ezért ugye ezt a látszatot fenn kell tartani. Oké? Hogy növekedés van? Tehát ugye gyakorlatilag üzletágak nem működnek, de Magyarországon dübörög a gazdaság. Ezt mondja a propaganda. Pedig komplett üzletágak leálltak. Érted? és nem is álltak vissza de dübörög a gazdaság és nagyobb a, a gazdasági termelés mint két évvel ezelőtt érted? és ezt mondják és valószínű hogy ugyanilyen propaganda van szerte a világban hát és akik elhiszik akkor higgyék de ugye evve mi a gond? ugye ez egy másik terület, az a szellemvilág amiről az imént beszéltem illetve a mentális világ, ez viszont az anyag a megélhetésed az attól függ hogy milyen mértékű a pénzromlás és milyen mértékű a jövedelem emelkedésed tehát ugye az a minimum hogy az embernek olyan mértékű legyen a jövedelmének az emelkedése, amilyen mértékű a pénzromlás erre azt mondtad hogy újjonghatsz mert azt mondja a propaganda hogy 5% nak annyit megemeltek neked <gül> Aha. csak ha megnézed a tényleges árakat akkor nem ezt az 5%-ot látod oké? Okay? és semmilyen téren tehát azt látsz bizonyos területeken és a területek nagy részén amit vehetsz hogy mit tudom én egy-két év alatt 100%-os növekedés történt tehát ugye mindig a műszaki dolgok voltak azok, ami az inflációt csökkentette. Mert a műszaki dolgok ára az általában csökkent, nem emelkedett. Tehát a végig gondolod, mit tudom én, 30 évvel ezelőtt vettünk egy színes tévét, 28 ezer forint volt akkor. Érted, egy színes tévé? Hát akkor az átlag jövedelm 30 évvel ezelőtt a töredéke volt, az olyan mint hogyha most vennél egy tévét 500 ezer forintért, érted? tehát ezért ha megnézed a műszaki dolgok azok jócskán csökkentek de az elmúlt két évben az sem hát egy laptop vagy számítógép, érted? duplájába kerül ha ugyanazt tudja mint két évvel ezelőtt Duplájába, egy újján, természetesen. Érted? Nem egy fejlettebb a két évvel ezelőtti, hanem ugyanazt tudja, ugyan, mint a két évvel ezelőtti, és mégis duplájába kerül. Mit tudom, hogy veszel egy webkamerát, csak most mondok valamit, tudom, két és fél-háromszor annyiért, mint, mint két évvel ezelőtti. Veszel egy nyomtatót például? Hát kétszer-háromszor annyiért veszed, mint két évvel ezelőtt. Az ugyanolyan tudásút Érted? De ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy ha miért nem számít bele az inflációba? Hát azért, mert nem az a típus drágul, hanem azt kivonják a forgalomból, és behoznak egy új típust, ami nem számít bele az áremelkedésébe, mert az nem emelkedett, az egy új típus. Érted? Tehát az, az nem infláció növelő, hogyha egy új típust hoznak be, de paradicsomból nem tudnak újat érted ha csak nem kitalálnak a paradicsom helyett valami másik növényt érted? Tehát, de a műszaki dolgoknál ezt meg tudják csinálni hogy fogják gyorsan kivonják a forgalomból és más típus számmal érted kiadnak egy újat ami mondjuk sokkal kevesebbet tud és ugyanannyi ába kerül mint a régi vagy ha ugyanannyi tud akkor sokkal drágább, világos ez? és akkor ezzel megoldották hogy nem számít bele a, a statisztikába, tudod? nem számít bele hogy emelkedett az ár mert annak nem emelkedett annak a terméknek mert ezt fogták és kivonták a forgalomból. tehát ezt meg tudják csinálni a műszaki dolgoknál meg az egyéb bútornál, meg stb. simán meg tudják csinálni, érted? de az élelmiszernél nem tehát a kenyér helyett akkor valami más elnevezésű valamit kell kitalálni, érted? Hogy hogy akkor a kenyérára nem emelkedett mert mondjuk a kenyért kivonnák a forgalomból, érted? és valami helyette más lenne és az nem kenyérnek nevezik, érted? és onnantól kezdve lehetne ezt így megvalósítani bár lehet hogy most tippeket adtam nekik és, és akkor így lehet majd az élelmiszernél is megváltoztatni dolgokat jó tehát lényeg az hogy hogyha így jobban megnézed itt az a fő probléma hogy ez az okozza hogy az embereknek tehát most az emberek hogy csak tudjad az emberek nem azért mutatnak jobb életszínvonalat mert több a jövedelmük hanem azért mert több a hitelük tehát a legtöbb ember akinél azt látod hogy vásárolt és több van neki mint mondjuk két évvel ezelőtt azoknak a nagyon nagy része az nem a jövedelméből vásárolt hanem hitelből, érted? tehát az is hitel hogy veszel, mondjuk egy 300 ezer forintos telefont és a havi díjaddal törleszted a részleteket az is hitel azt a 300 ezer forintot nem egyszerre fizetted ki a zsebedből, világos ez? és ha megnézed a legtöbb embernek úgy van drága telefonja hogy közben a havidíjat törleszti a telefonszámlájával szóval gondold végig hogy mondom még egyszer ez nagyon fontos hogy mindig akkor volt gond mindig hogyha túl sok a kintlévőség ugye én céget irányítok 93 óta tehát az sem most volt 28 éve akkor kezdtem el céget irányítani illetve egy jó ideig cégeket irányítani most is egyébként két céget irányítok de az egy dolog tehát ugye cégeket irányítani és mindig akkor van gondba egy cég hogyha a kintlévősége több mint a mint a bevétele világos ez? és lényeg az hogy ez ugyanígy igaz egy népre is ugyanígy igaz egy országra is vagy a világra is ha a kintlévőségük több az embereknek mint a bevételük akkor az baj van és ugyanez a bankoknál ha a kintlévőségük több tehát magyarul kiadták a hiteleket és nem úgy folynak be érted? az baj és az emberek most ugye megtapasztalták te kipróbálták 2008-ban hogy hogyan reagálnak az emberek és mi történik az hogyha benyőgnek egy gazdasági válságot akkor látják hogy az emberek megállnak a törlesztő részletek fizetésével na most ez azt jelenti hogy abban a pillanatban hogyha ugye kihelyeztek egy csomó pénzt és egy része nem fizeti hát abban a pillanatban baj van, nagy baj ugye a pénzügyi területen, a pénzügyi világban és ugye a pénzügyi világ nagy része az gyakorlatilag 13 család kezében van tehát a pénzügyi világ nagy része, 13 család kezében tehát az azt jelenti hogy több mint fele a világban oké? Okay? az mindössze 13 család kezében van és képzeld el ugye ez a gyakorlatilag mondhatjuk azt hogy a 13 család adja a hitet de ugye az nem jó hogyha van egy kihirdetet hogy hú ilyen válság meg olyan válság meg ilyen infláció meg olyan infláció meg így csökken a jövedelmed meg az életszínvonalad illetve a, nem a jövedelmed az életszínvonalad akkor az emberek rögtön elkezdenek tartalékolni akár annak terhére hogy nem fizetik a, a hiteleket és akkor ugye mi történik? hát ugye nagy problémájuk keletkezik a világban azoknak a cégeknek és a tulajdonosaiknak akiknek a kintlévősége túl sok és túl kevés a bevétel jó és itt ez lesz a probléma tehát ugye van egy mondás hogyha több a hiteled mint a vagyonod akkor szegényebb vagy a templom egerénél és jelenleg ugye úgy akarják fenntartani a gazdasági növekedést úgy akarják fenntartani hogy hitáből. tehát magyarul hogy az embereket ellássák hitellel és nagyon egyszerűen csinálják, mert ugye nincs már vég fedezete a pénznek. Tehát nincs. A fedezete a pénznek a bizalom. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a 70-es évek óta megszüntették a legtöbb országban az aranyfedezetet, és maga a fedezet, a pénznek a fedezete a bizalom. Minél jobban bíznak egy pénzben, annál stabilabb, minél kevésbé bíznak abban a pénzben annál rohalmosabb infláción esik át tehát ez így működik, nincs semmi fedezete, ezáltal mivel a pénznek nincs fedezete lehet nyomni tehát lehet nyomni a pénzt nyomdába, ugye nem a lakosság hanem aki erre jogosultak, nyomják agyba főbe, hogy legyen pénz, érted? Hogy de hát ugye most már a virtuális világban már sokszor azt se kell hogy kinyomtassák mert nem kell mert egyszerűen csak azt mondják hogy most olyan mintha kinyomtattunk volna 10 milliárdot de nem kell kinyomtatni mert ott van virtuális számban hogy van 10 milliárd, érted? na most lényeg az hogy egy olyan világban élünk ahol a pénzt lehet kibocsájtani nyakra főre érted? és hogy miért kell kibocsájtani? hogy a gazdasági növekedés fennmaradjon azért kell kibocsájtani hogy az emberek vásároljanak és megvegyék a termékeket mert hogy maradjon a termelésnek maradjon a szintje vagy akár növekedjen igen ám de ez azt jelenti hogy kibocsátják a pénzeket de neked akkor is vissza kell fizetni érted? tehát akik fölvettek hitelt azoknak vissza kell fizetniük akkor is hiába egy olyan pénzről van szó aminek gyakorlatilag azért nincs értéke mert nincs mögötte fedezet érted? tehát magyarul a világ nagy részén a pénz totál értéktelen annyit ér, ér amennyit maga az anyag ér meg amennyire kinyomtatták, érted? vagy megcsinálták, ennyit ér, nem többet de ugye azt mondják hogy nem ennyit ér hanem ennyit mert bíznak benne hogy ennyit ér, érted? És, és onnantól kezdve ezt gondold végig hiába van ez így hogy gyakorlatilag egy értéktelen pénzt kaptál aminek nincs értéke neked, akkor is azt az értéket vissza kell fizetned meg annak a kamatait, amit ugye vállaltál nyilvánvaló, nem? de most ez azt jelenti, tehát még egyszer mondom hogy minden cég, de nem csak cég, magánszemélyek ugyanígy de egy ország ugyanígy, vagy egy település, vagy egy város, mindegy ugyanígy ha túl sok a kintlévőség és túl kevés a bevétel akkor előbb utóbb nagy bajba kerülnek, ezért a cégek hogyan hidalják át ha túl sok a kiadás és kevés a bevétel, fölvesznek hitelt oké? Okay? és akkor ugye azt úgy tűnik mintha az bevétel lenne de az nem bevétel mert gyakorlatilag az azt jelenti hogy ki kell fizetni, érted? mindegy hogy mikor akkor is ki kell fizetni na most és onnantól kezdve gondod végig az illetőnek nem több van magának a cégnek is hanem kevesebb tehát amikor válság van az azt jelenti hogy az emberek hitelre szorulnak tehát mikor azt látod hogy az emberek hitelből élnek márpedig mondom ilyen magas hitelállomány az világban mint ami most van soha nem volt a történelem során tehát ennyi lévőség világos ez? soha nem volt és tehát hogyha ilyen helyzet van ha azt látod hogy az emberek vagy vállalkozások hogy bármi hitelből finanszíroznak dolgokat akkor te nekem nem szabad fölverni hitelt hanem mit szabad csinálni? el kell érned hogy legyen több jövedelmed ez a megoldás, nincs más tehát amikor baj van egy megoldás van, többet kell dolgozni olyan munkát természetesen amiből van bevétel, világos ez? nincs más tehát nincs más, ebben szemben mit csinálnak az emberek? kevesebbet dolgoznak? többet gyaralnak, többet pihennek tehát ezt a szabályt a többség totál főrúgja tehát hitelből vásárol dolgokat és még kevesebbet dolgozik mint szokott érted? tehát én még dolgoztam olyan világban hogy volt nekem egy főállásom egy másodállásom, egy harmadállásom, meg egy negyedállásom érted? tehát négy helyről jött be jövedelem, négy helyről miért? mert építkeztünk meg stb. stb. érted? és kellett a lóvé és akkor a szabadság az annyi volt hogy éven elmentünk egy hétre nyaralni na ennyi volt a szabadság de nem volt se szombat, se vasárnap, érted? na most ezt látod embereknél? és átlagemberként működtem ezt látod az átlag embereknek? Nem. mert elhitetik velük azt hogy úgy kell működni ahogy csinálják, érted? hogy minél több szabad időd legyen és minél többet költekez. de költekezni nem hitelből szabad hanem bevételből, világos ez? szóval lényeg az hogy Ugye ahhoz hogy az embernek legyen bevétele nyitottabbnak kell lenni, na most a tapság egy jobb hangulat tehát az ember nem, nem jó hangulat akkor nem nyitott tehát elérték az embereknél hogy ne legyenek nyitottak és ez mit jelent? hát ez azt jelenti hogy nem nyitottak az olyan plusz lehetőségek iránt amivel plusz pénzt tudnának keresni tehát nem nyitottak Na most nézzük meg akkor gyorsan hogy nézzük tehát mi embereknek tartunk képzéseket, miért? ha azt hiszed hogy azért csináljuk mert hogy gazdagodjunk akkor nagy tévedésben élsz azért csináljuk mert nincs más választásunk oké? Okay? mi az hogy nincs más választásunk? tehát van egy olyan jövő ami annyit jelent hogy most folyik a kiválasztódás arra vonatkozóan hogy kik azok akik hajlandók fejlődni és kik azok akik nem tehát akik nem hajlandók fejlődni azok oda jutnak hogy szépen egyre rosszabb életszínvonalba kerülnek, próbálják ezt hitelből megoldani, de az csak átmeneti állapot, és utána az anyagi nehézségek miatt egy igen alacsony hangulatra süllyedve hamarosan meghalnak. Ez a létrehozott betegségek nagymértékben hozzájárulnak. Oké, okay, hogy hamar elhalálozzon valaki mondom a létrehozott betegségek jó tehát lényeg az hogy ha az ember rossz állapotú báválik, válik és rossz állapotban van akkor sokkal könnyebben megbetegszik sokkal hamarabb meghal és akkor itt mit tudom én egy olyan ember aki tényleg rossz állapotban van tehát hajlamos a szomorkodásra gondold végig hogy szoktál időnként te szomorkodni, szok te szomorkodni ha szoktál szomorkodni akkor nem vagy túl jó állapotban tehát ha egy ember szomorkodni szokott akkor hát gyakorlatilag jó esetben pár évet él hát jó esetben oké? Okay? ezt akik ezt intézik azt tudják hogy így van, érted már mit a hatalomba lévők hogy egy, egy szomorkodó ember az hamar földobja a talpát tehát ha az ember olyan anyagi helyzetbe kerül hogy például elveszti mindenét vagy a nagy részét a vagyonának akkor mit szoktál látni? mit csinálnak az emberek? szomorkodnak nem? nem ezt látod? és ha megnézed szépen felé megyünk oké? Okay? tehát megyünk efelé és ez azt jelenti hogy megoldás kell arra hogy mit tegyen az ember ilyen helyzetben ugye a megoldás az hogy legyen például plusz jövedelme de az kevés hát ugye a legtöbb plusz jövedelmet úgy lehet megteremteni hogy az ember mondjuk megtanul valami új dolgot nem? de ugye nem tudom hogy kinek van saját szakmája ami tanult eredendően szakmát van igen és ki, is, ki benne? oké okay. na most akkor ugye kérdezném hogy akik tanítottak arra szakmára, utána vajon ők segítették a, abban hogy jó legyél abban a szakmában? na most kinek segítették azok a tanárok hogy jók legyenek a szakmában? azt tegyék fel a kezüket nem látom senkinek se a kezüket na most ami azt jelenti hogy ugye nem az a jellemző hogy azok segítenek majd tényleg a szakmát jól kitanulni akik az elméletet vagy a gyakorlat alapjait adták tehát kell az embernek hogy valamit jól kitanuljon egy folyamatos segítség na most az hogy az több emberen keresztül valósítja meg vagy egy emberen keresztül az most ebből a szempontból részletkérdés de a múltban általában ez nem egy emberen keresztül ment és ezáltal nagyon sokan fogták és otthagyták a szakmájukat mert nem volt az aki megtanítsa nekik hogy jól csinálják, jól végezzék a szakmájukat hiába az alapokat megtanulták, de hogy ő abban tényleg jó legyen abban már nem kapott segítséget, világos ez ezért fogta, hagyta a szakmát vagy már előre tudta hogy nem lesz aki segítse ezért el se kezdett abban dolgozni abban a szakmában de nyilván nem csak ezért kezdenek más területen dolgozni az emberek természetesen, de ez nagy nagymértékben közrejátszik szóval a lényeg az hogy itt vagyunk mi emberek és akkor tudunk valamit jól művelni hogyha fogják a kezünket addig még nem műveljük azt jól, nem? még az ösztönös dolgok sem úgy működnek hogy, hogy tudás nélkül ha megnézed, az ösztörös dolgoknál éppen a szexre gondoltam <gül> gondold végig hogy hány olyan párkapcsolat van ahol a szex az nem tökéletesen működik a pároknál hát a férfiaknál általában szokott működni de a nőknél már nem biztos hát ugye a statisztikák szerint a páros együttlétet tehát ami azt jelenti hogy a férfi nő kapcsolatban a páros együttlétet a nők 70%-a nem jut el a tényleges szexuális élvezethez tehát magyarul orgazmushoz, ez egy tény na most de ugye miért? mert általában ezt nem tanítottak nem? tehát még a, az ösztönös dolgokban sem tudnak az emberek jól működni gondold végig, ezt csak most példaként mondtam hát akkor egy olyan dologban, ami amit nincs is benne semmilyen szinten az ösztöneibe, érted? tehát semmilyen szinten ezáltal hogyha valaki jól akar valamit csinálni akkor nyilván kell egy folyamatos segítség ez az egyik dolog másik az amit ugye ezt megelőzi hogy az ember nem nyitott akkor nem fog észrevenni és nem is kell neki semmilyen lehetőség amivel tud plusz pénzt keresni oké? Okay? hát ez így működik a harmadik pedig egyáltalán nem mindegy hogy az ember miben akar dolgozni pluszban tehát miben akar plusz jövedelmet? olyan dologban ami nagyon kötött vagy esetleg olyan ami teljesen szabad ami, ami nem igényel kötöttséget ugye ez sem mindegy de az sem mindegy hogy, hogy gyakorlatilag mennyire bonyolult vagy mennyire egyszerű tevékenységekről van szó de most a jövőnk az arról szólna hogy aranykor legyen a bolygón tehát ez nem egy lehetőség hanem ha nem teszel azért hogy legyen ezen a bolygón aranykor akkor te nem éled meg a 2035-öt ezt előre megjósolom neked, jó? Ennyi. tehát és ezt mindenkinek előre megjósolom a bolygón aki nem tesz azért hogy 2035-re a bolygón aranykor legyen nem lesz, nem fogja megélni ezt az időszakot, ennyi jó? tehát lényeg az hogy miért, mit jelent az aranykor? azt jelenti hogy a Földön nem lesznek elnyomók Miért? miért? miért kell aranykornak lenni? azért mert az emberiségnek végre be kell teljesíteni a saját küldetését az emberiségnek az a küldetése hogy eljusson egy olyan tudatossági szintre ahol képes arra hogy a legnagyobb jó érdekében cselekedjen ennyi maga az egyén természetesen tehát maga az egyén képes legyen arra hogy a legnagyobb jó érdekében cselekedjen. ez az emberiség küldetése mert ha az ember képes arra hogy a legnagyobb jó érdekében cselekedjen akkor a lelke fejlődött arra a szintre hogy a lelke tovább léphet és bekerülhet egy magasabb létformába olyan létformába ahonnan jöttünk oké? Okay? ezt minimum úgy értsd mint az angyalok, jó? tehát mondhatjuk azt hogy te minimum angyal voltál mielőtt földi ember lettél és minimum angyal leszel ha fejlődsz olyan szintre hogy képes legyél a legnagyobb jó érdekében cselekedni világos a legnagyobb jót most nem fogom részletezni de erről a múlt előadáson beszéltem tehát lényeg az hogy ez az emberiség küldetése hogy gyakorlatilag egy olyan tudatossági szintre jusson hogy képesek legyenek az egyének a legnagyobb jó érdekében cselekedni aki erre nem képes az nyilván nem kerülhet be a magasabb létformába aki viszont képes az bekerülhet aki nem akar erre képes lenni nyilván az sem kap esélyt arra hogy bekerüljön ilyen helyzetbe de ennek van egy feltétele hogy az ember addig nem tud fejlődni és beleértve a, sajnos a mi lelkünket addig nem tud fejlődni amíg elnyomást kapunk és az azt jelenti hogy fejlődünk de amíg kapunk egy elnyomást visszaesünk bár ezt a helyzetet lehet kezelni de nagyon kevesen tudják kezelni a bolygón jó? tehát hogy mit lehet tenni ennek érdekében hogy ez ne így legyen tehát lényeg az hogy az ember úgy működik hogyha tanul és látszólag fejlődik abban a pillanatban mint kap egy elnyomást már is visszaesik jó könnyebb lesz utána visszakerülnie tehát megint eljutni arra a szintre ahonnan lezuhant de energia az is tehát oda fölküzdeni az embernek magát ahonnan visszazuhant az is energia, oké? Okay? és nyilván az lenne jó hogyha az ember úgy tudna fejlődni hogy nem kellene mindig arra energiát fordítani hogy visszakerüljön csupán arra a szintre ahonnan volt világos ez? tehát az ember akkor ha nem kap elnyomást akkor nem kell mindig olyan energiákat mozgósítani ami csak arra azt a célszolgálja hogy visszajusson oda ahonnan visszaesett ezáltal sokkal gyorsabb fejlődést tud elérni az illető világos ez? na most lényeg az hogy ez az aranykor az aranykor egy olyan társadalmi forma ahol addigra kihalnak az elnyomok világos? hogy? hát nem úgy hogy mit a miért tüntetnek a nem elnyomók és lelövik az elnyomókat hát nem így mert kezdve ő is elnyomó hát ennyi, hát nem így hanem hát úgy hogy ennek nagyon egyszerű magyarázata van ugyanúgy ahogy a fentiektől függött a leszületésed ugyanúgy bele tudnak avatkozni a halálodba a fentiek nagyon egyszerű ezért ha például látsz olyanokat hogy ilyen viszonylag gyors halálozásokat jó? akkor majd emlékezz erre a gondolatra jó? tehát amikor ilyen váratlan halálozások történnek ez mind baleset, mind pedig egyéb ilyen gyors lefolyású betegség következménye oké? Okay? ez azt jelenti hogy keményen beavatkoztak a fentiek abban hogy kikerüljön az élők sorából jó? és ha megnézed mindig jogos volt tehát én már ezt figyelem hát vagy 20 éve elkezdtem figyelni legalább és mindig ezt látom hogy ott történt egy beavatkozás hogy gyorsan kivonták a forgalomban jó? tehát mondhatjuk azt hogy az ember azt kapja amit érdemel jó? és a sorsod is ennek a, a az üzenete hogy olyan a sorsod amit érdemelsz oké? Okay? tehát kicsit többet kellene érdemelni, nem? de ahhoz hogy az ember többet érdemeljen hát többet kell tenni de nem tudsz többet tenni ha a tudatosságot nem fejleszted világos ez? tehát minél tudatosabb vagy annál többet tudsz tenni oké? Okay? hát most gondold végig, emberek leestek hangulatban, de mivel tudásuk nulla volt, ezért nagyon sokan úgy maradtak érted? tehát most a világban azt látod hogy a nem tudatos embereknek nagy mértékben lezuhant a hangulata az elmúlt két évben és miért nem tudnak visszajönni? azért nem tudnak visszajönni mert nincs hozzá ismeretük, tudásuk világos? tehát nem úgy van mint, mint valaki tanul és kap egy elnyomást és leesik de visszaküzdi magát ön tudja visszaküzdeni magát mert a visszaküzdéshez is tudás kell, érthető ez? és akkor mit lát? hát azt látja körülnézés, azt látja hogy hasonlóak mások is a környezetében hát akkor ez a természetes, azt gondolja hogy az ő számára is ez a természetes mert mindenki más a környezetében ugyanan állapotba vagy hasonló állapotba került mint ő világos ez? tehát ahhoz hogy az ember előre haladjon ahhoz kellenek, kell tudás és kell eszköz tehát mi, mi az eszköz? például egy közösség, egy olyan közösség akiknek van egy közös céljuk mi a közös cél? a közös cél, ugye a rövidebb távú közös cél hogy bekerülhessünk az aranykorba ez a rövidebb távú a hosszabb távú az, hogy olyan tudatossági szintre fejlődjünk ahol képesek vagyunk egy másik létformába költöztetni a lelkünket, érted? tehát egy olyan létformába, ami minimum, mondom, angyali létforma tehát minimum szóval lényeg az hogy akik itt tanulnak egy olyan áron tanulnak ezt erre gondoltam most pénzügyi áron amit bárki megtehet tehát nem megerőltető tehát most gondold végig óránként 330 forint nem egy nagy összeg összesen 30 óra a képzés havi szinten az kijön ki 9800 forintra az első hónap ettől eltér ugye 60 forint óránként tehát ez egy ilyen nagyon kedvező ár hát ameddig ilyen kedvező, addig <gül> ilyen kedvező jó tehát mindenkit invitálok arra hogy minél hamarabb tanuló legyen és ha valaki tanuló lesz akkor bekerül egy közösségbe ahol olyan emberek vannak akik évek óta itt tanítanak, tanulnak sőt azok közt vannak akik tanítanak is és tudnak segíteni abban hogy ha elakadsz akkor kapjál segítséget mondjuk elakadsz a tanulásban vagy hát én úgy gondolom hogy nekem kötelességem az hogy terjesszem azt hogy az emberek tudatosodjanak és én azt látom hogy a tudatosodás az nem csak motiváció tehát a motiváció az nem a tudást, az csak lelkesed, lelkesíti az ember nyilván az, az se rossz, tehát az se baj ha van a lelkesedés de az embernek tényleg használható tudásra van szüksége tehát tényleg arra van szüksége hogy ezeken a területeken boldoguljon és ebben benne van a pénz is tehát az embernek arra van szüksége, hogy ezeken a területeken boldoguljon. Ha egy ember nem boldogul ezen a tíz területen, vagy amennyi ebből neki van, hát akkor nem lesz jó a állapotú. Tehát egy olyan világban élünk, ahol az anyagiak az ember hangulatát befolyásolják. Hát most gondold végig, hányan lettek, mit tudom én, komoly, megpróbáltatás által különböző helyzetekben a 2008-as válság idejétől gondold végig és minnek anyagi gondjai támadtak, mindnek, és az anyagi gondokból kifolyólag hát ugye az anyagi gond rá a szellemi képességeire is és ez azt jelenti, hogy az illetőnek sokkal rosszabb, és a mentális képességeire is, és sokkal rosszabb állapotba kerültek azáltal emberek, hogy, hogy ez a teher ráment. Ránéztem az órára, be kellene fejeznem. Sőt, már régen be kellett volna fejeznem. Na szóval a lényeg az, hogy itt van egy lehetőség, a tandíjaknak a 75%-a az vissza juttatásra kerül azoknak akik hozzájárulnak a tanulók gyarapodásához oké? Okay? ez minimum 32% és jelenleg maximum 75% és olyan formában is hogyha az ember már vezetőként működik tehát vezetőként is tehát ha valakinek vannak tanulói és segít hogy ők is tanulókat szervezzenek akkor nem csak egy lépcsőben tud részesedni a, a tanulók befizett tandíjából hanem gyakorlatilag bármilyen lépcsőben <gül> tehát az azt jelenti hogy ha most gondold végig a tanuló tanulóinak a tanulóiból is tudnál részesedni vezetőként jó? És van akik ezáltal ebből élnek. Érted? Tehát a bolygón 300 millió olyan emberre lenne szükség a mai népességet figyelembe véve, bolygó népességet figyelembe véve, akik képesek tanítani és vezetni embereket. Tehát 300 millió emberre lenne szükség. és ha mi nem csináljuk meg az aranykort, rajtunk kívül nincs még egy olyan szervezetnek a bolygón amelynek ez a célja és szervezett szervezetként működik világos ez? nincs több tehát ha azt gondolod hogy lehet húzni az időt az emberiségnek és hülyeség az hogy itt 2035-re aranykornak kell lennie akkor hidd azt, tudod mit? engem nem érdekel, a te életed az a te életed de engem az érdekel hogy az olyanok akik tényleg akarnak fejlődni és tényleg akarnak egy jobb világot azok elhiggyék azt hogy ez így van mert ez így lesz honnan tudom ugye elmondták hogy vannak különleges adottságaim többek közt az is hogy kapok információkat a jövővel kapcsolatban előre is és gyakorlatilag ugye akikkel együttműködök régebben pontosan tudják hogy amit megjósoltam az úgy lett <laughs> ez van na most és nem azért mert jósoltam hanem azért mert megsukták, világos ez? és azt is tudom hogy mi lenne akkor hogyha itt a 2035-re ezen a bolygón nem lenne aranykor? azt is tudom de ezen a bolygón aranykornak kell lennie és punktum oké? Okay? és ezt meg is csináljuk meg, mert meg kell csinálni tehát ugye van ennek egy olyan következménye ha nem lesz aranykor hogy ezt a bolygót kivonják tehát magyarul ez a bolygó amit úgy hívnak hogy Föld ez nem fog a naprendszerben akkor létezni nem azért mert kitolják innen hanem azért mert úgy jár mint a Mars és a Jupiter közötti bolygó érted? ami most egy törmelék világos ez? és ha nem hiszed akkor nézz utána hogy ókori kőbevésett rajzokon ott van az a bolygó tehát még a go okorban ott volt, oké? Okay? neve is volt, jó? És, és az most nincs, az most egy törmelék, ezt úgy hívják hogy kisbolygóövezet <gül> nem kisbolygóövezet hanem ez egy törmelék, oké? Okay? tehát ott szét lett, robbant van egy bolygó és ennek megvan az oka hogy a bolygó, bolygónknak miért kell egy olyan emberiség amelynek magas, magas a rezgése oké? Okay? tehát most az emberiség rezgése csökken és ezáltal a bolygó rezgése csökken és egy alacsony rezgésű emberiségre, egy alacsony rezgésű földre ebben a naprendszerben nincs szükség világos ez? és az emberiség csak akkor tud jó rezgésű lenni ha jól gondolkodunk, helyesen gondolkodunk helyesen gondolkodni a mai világban lehetetlen tudás nélkül oké? Okay? köszönöm szépen a figyelmeteket, legyél tanuló, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklósnak ezt az igen tartalmas és gondolatébresztő előadást Köszönjük szépen hát kapcsoljuk ki azt mondják de mit? teljesen jó tehát Békés Csabáról érkeztem erragadó feleségemmel és csapatunk egy parányi részével A civil foglalkozásom eredendően, itt most visszatérnék ugye erre az iskolás dologra eredendően géplakatos, gépszerelő, karbantartó Hosszú évek kemény munkája az iskola padba, rádöbbentett arra, hogy én a szakmában soha nem akarok dolgozni. Tehát ezen kívül bármi más érdekel. Jelen pillanatban közvéleménykutatással foglalkozom, ha lehet ezt így mondani. Tehát kikérem az emberek véleményét, hogy mit szólnának egy sokkal szebb és boldogabb világhoz. Most tegye fel a kezét itt az, akinek ezt tetszene. Szülő, elmondom, hogy Teltházon és mindenki, mindenki jelentkezik. Hát, hogy mit adott nekem a, a PPH, a Nyílt Akadémia és Szedlacsik Miklós által átadott tudás. Visszapörgetném egy kicsit az időkerekét, Na nem megyünk az ősrobbanásig, vissza egy kicsit attól elrébb. Megyünk vissza 20 éves koromig. Tehát katonaság leraktam a lantot, felszabadultam 20 éves koromra, 21 éves koromra, saját ingatlannal rendelkeztem, úgyhogy nem kaptam semmit senkitől. Most mondhatnám azt, hogy olyan szegények voltunk engem, édesanyám nevet, olyan szegények voltunk, még testvérem se volt. <gül> Tehát nem igazán kaptam semmit, megteremtettem magamnak saját ingatlant, gépjárművet, jogosítványt. 25 éves koromra saját vállalkozásom volt, családom, minden, amire egy férfi vágyik. Tele voltam pénzzel, mint kutya bolhával, ennek vége, így egy hirtelen jött egy ilyen hurok, igaz, egészség. Tehát elvesztettem az ingatlanom, az ingóságom, az autóm, a családom, gerincműtét, mínusz három, nem voltam padlón, meg az alatt. És akkor jött egy olyan lehetőség, hát kóboroltam a világba, jártam mindenfelé, mindent kipróbáltam, azt is, amit nem kellett volna. Tehát jött egy olyan lehetőség, megismerkedtem mostani elragadó feleségemmel. Ez már hosszú évekre rá, amikor így botladoztam az életbe. Tehát gyakorlatilag 10 éven keresztül tele voltam adóssággal, mert én is belenyúltam ebbe a elhúzták a mézes madzagot, markoljunk rá, de jó lesz az nekünk, pénzzel minden megvan, nekem ne mondja meg senki, hogy mit kell csinálni, majd én tudom. Ezzel ugye egyik gödörből másztam át a másikba. Megismerkedtem jelenlegi elragadó feleségemmel. Hát ugye ugyanúgy ment az életem, ahogy addig, tehát én majd én tudom ő is olyan volt még akkor, hogy ő is tudta át, ebből lett az, hogy soha nem is bírtunk egymással sokáig együtt élni. Egy kis idő után mindig szétmentünk. És már a vége úgy volt, hogy végén úgy nézett ki a dolog, hogy most ez a, ez a kapcsolat is teljesen megszűnik, én arra, ő arra, és akkor találkozott egy előadással az igazgatónkon keresztül, ha megemlíthetem a nevét, a Barta Tusek Jánoson keresztül, neki és Ibolyának nagyon szépen köszönjük egyébként, hogy ennyire vigyáztok ránk mindjárt nyártanodok én is nekik köszönhetem azt, hogy párom rátalált Szedlacsik Miklósnak egy előadására ő azt meghallgatta, meghallgatott többet, elkezdte ezt az iskolát, ezt a képzést és ugye azt vettem észre, hogy sokkal finomabban, sokkal Jobban bánik velem. Tehát sokkal kisimultabb lesz a kapcsolat. Hát mi kell egy pasinak? Ha jól érzi magát a bőrébe, akkor a környezeteiben a dolgok ugye elindulnak. És ugye nálam is pont ez történt, hogy ő jól bánt velem, én jól éreztem magam, és elindult minden szépen folyamatosan emelkedni, és egyre jobb, és egyre jobb lett. Na ennek, na, fogtam és én is meghallgattam egy előadást, mondjuk ez nem úgy volt, mert ugye én csak hallgatóztam, mert ő egy éve már tanult, én meg csak olyan kis belopózó járkáltam arra, hogy ne zavarjam, de azért engem is érdekelt, hogy miről van itt szó, Mondom, állandóan ezt a manust nézi, meg csak <tosz> <tosz> ki lehet ez. <tosz> És akkor meghallottam, pont azt az előadást hallottam meg, amikor arról beszélt, hogy a párok közül csak az egyik fejlődik. A másik nem. Annak szakítása vége. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy engem érdekel továbbra is ez a dolog, hogy mit tehetnék én ezzel mert én akkor is szerettem azt a nőt, aki itt most mellettem. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy meghallgatok egy teljes előadást. Meghallgattam azt a teljes előadást, amiben egy az egyben rólam beszélt Szedlacsik Miklós. Akkor még fel is tettem a kérdést, hogy biztos beszélt neki rólam. Tehát ez nem így volt, most már tudom, azóta már több dolgok, is, ami egy az egybe igaz rám. Na és akkor jött el az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy igen, nekem is itt ezt erre a tudásra, erre a tudásra, szükségem van. És én is csatlakoztam egy évre rá. Na most annak köszönhető, hogy itt állunk a színpadon hogy Szedlacsik Miglós, minden előadását meghallgatjuk, megnézzük nálunk, a szó egész nap egyébként, Igen. és megtanultunk egymással bánni, és egymással együttműködni. És azt szeretném tanácsolni mindenkinek, akinek most lehetősége van, és hallgat minket, vagy csak nézi, hogy ez egy lehetőség. Ugye a remény az, folyton veri az ajtót, ez a lehetőség, ez csak egyszer kopogtat. Most vagy megragadod, és jössz velünk, vagy elengeded. Ez a te döntésed. Köszönjük, Köszönöm. Köszönöm szépen! Köszönöm, köszönöm, van egy lelkes hódó! Nekem civil foglalkozásom, otthon élelmezésügyi és nipjóléti miniszter vagyok Tárca nélküli? Tárca nélküli mert a pénz nála van, de jobban járunk mind a ketten részmunkaidőben pedig egy optikában dolgozom látja a gazdasági összefüggéseket Tudján. én is azért kezdtem el itt dolgozni mert eh, ahogy Karesz is elmondta ugye ebben hasonlítunk nagyon hogy én azt hittem hogy nekem, nekem jó életem van és hogy az, az boldog az az élet és tudok mindent nem kell nekem segítség és ugyanúgy jártam hogy 35 éves koromra eh, minden összeborult De jöttem én is és akkor még jött ő is, így van, <gül> igen, <gül> igen. És de ugye a pártkapcsolatunk is nagyon nehéz volt tehát anyagi problémáim, durva anyagi problémák, hitel problémák, család szétesett stb ugye karekszal is akkor már ismertük egymást, de egyszerűen nem, nem, de ismertük. Egymást. nem. És nehogy ismertük, utána ismertük meg mondod? egymást van, mert tehát hogy együtt voltunk, igaz együtt voltunk de nem ismertük egymást és én regeteget tanultam Szedlacsik Miklós képzései által mert pont most idefele is följött ez szóba hogy a kapcsolatunk elején úgy működtünk hogy mindenki a saját, ér, saját, saját magát akarta érményesíteni ez pont nem működik hanem fordítva amikor ugye Szedlacsik Miklós tanította ezt a párkapcsolat képzésbe és ugye felismertük, hogy húha, hát miért így Bocsánat, ha itt most beleszólnék, hogyha ez mond valamit nektek én 8-as vagyok, ő 3-as akit meg érdekel ez pont, most meg a numerológia, a képzés tessék elkezdeni a képzést, mindent megtudtok miért olyan nehéz egymással, vagy miért olyan könnyű Igen, igen, igen és ugye hogy én is egyre jobban megismertem kareszt a tanítások által és elkezdtünk egy más működést fölvenni ugye ami a Szedlacsik Miklós módszere onnastól vált sokkal jobban a kapcsolatunk és van itt most az egyik tanulónk ő már régebb óta ismer minket tehát már PPH előttről ismert és, és ő is elmondta hogy ő azért jött ide tanulni mert tudta hogy milyenek vagyunk tehát hogy milyen párkapcsolati problémáink voltak már a barátaink fogadtak ránk hogy meddig maradunk együtt Mi jó barátok? ugye minek nincs tekünk is már meg, de nincsenek ismert meg Láldául. és látta azt hogy, hogy a képzések által mennyit fejlődtünk és, és ide tudtuk juttatni persze közös munkával ezt a kapcsolatot hogy most itt tartunk mert mindent együtt építettünk fel és mindent visszakaptunk mindent visszakaptunk amit elvesztettünk tehát és ez mindannak köszönhetjük hogy itt még mindig nincs kész tehát ez egy folyamatos fejlődés ebben sose lesz megállás de már egyre jobb jobb helyen vagyunk egyre jobban működünk együtt, és itt együtt működünk így van és itt egy olyan hátterünk van a a Szedlacsik Miklós személyében és az általa felépített szervezet személyében ami által mi is el tudtunk így jutni tehát ha, ha mi meg tudtuk csinálni akkor ti is meg tudjátok csinálni ez így igaz <tos> este... az ilyen beszélt Miklós hogy rengeteg spirituális előadó van tehát tényleg így van mert tele vagyunk Péterekkel tehát Popper Péter Müller Péter itt van ez az új gyerek ez a Szabó Péter a legvége meg a Szent Péter ugye tehát még egy ilyen előadót aki módszereket ad át és több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik és az a célja hogy jobb legyél mint ő ilyet nem tudsz mondani még egyet Szedlacsik Miklóson kívül, így, van. így igaz? Igen. köszönöm hogy velem értetek egyet <gül> és ráadásul pont ez a mai előadás hogy nem tudom mennyire vettétek észre Szedlacsik Miklós az az ember aki aki profi az anyag területén és profi a szellemiség területén tehát tényleg nem lehet még egy olyan tanítót találni aki az összes területen profi szerintem tőle érdemes tanulni így igaz, mert tudást csak onnan lehet szerezni ahol van és a tudás a legjobb befektetés most a, a, a következő jól. amit még mondani szeretnék hogy egészség javaslom azt hogy próbáld ki három hónapra három hónap tudás értéke az 360 000 forint. Most ezt mindössze 39.500 forintért hozzájuthatsz. Tehát akarsz keresni 320 ezer forintot? Vagy nem? Na most aki ezt éppen nem tudja egybe, tehát kihívás neki, nem, nem áll rendelkezésre elegendő összeg, az megteheti azt is, hogy havi törlesztő részletben fizeti ezt meg. Jelen pillanatban még a számmisztika numerológiai képzésünk folyik, az még körülbelül három hónapig fog tartani, ha jól tudom, de lehet, hogy tovább, lehet, hogy tovább, úgy látom itt a mester, hogy ez tovább fog tartani. Higgyétek el nekem nagyon megéri, nem csak a tudás, bizonyítvány és diploma is van, attól függ, hogy ki mire indul el és akkor most visszaadom a szót. Ja és hogy hogy tudod elkezdeni a képzést keresd meg a, azt aki ajánlotta neked a lehetőséget vagy keresd meg azt aki szimpatikus számodra. Én azt Szerveződet, vezetődet. Igen, igen és ő segít hogy, hogy hogy tudod elkezdeni a képzést nálunk nincsen kötelezettség bármikor el lehet kezdeni bármikor abba lehet hagyni tehát nem kötünk tanulmányi szerződést, teljesen szabadon működik itt minden senkire nincs rá kényszerítve semmi, szervezni sem kötelező, az is csak egy lehetőség, hogy tud gyakorolni azt, amit itt tanulsz így igaz, és akkor most és akkor most 25 perc szünet következik, a szünet után személyiségfejlesztő kócsképzésünk lesz, vagyis numerológia, néven számmisztika, ezt most elmondtam. Melyen, ha lehetőséged van, várunk szeretettel. Ha úgy gondolod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. És akkor most 25 perc szünet következik. A szünet pontosan a végéig fog tartani úgyhogy várunk vissza mindenkit szeretettel és akkor az jó. új tanulóknak az új tanulóknak lenne, még mondjuk el jó hogy tudják hogy ne felejtsenek átkapcsolni a képzés linkjére amit a weboldalon a képzéseink menüpontban a jelen havi élő személyiségfejlesztő coach ember és életjobbítás almenüben találtok meg és szeretnénk Igen, megköszönni. És szeretnénk Szerbocsik megköszönni Miklósnak. Miklósnak, hogy mi, lehettünk mi lehetünk a, a rendezvény, rendezvény házigazdái, és jó, jó szünetet kívánunk, kívánunk mindenkinek. Mindenki.